Спортсмени віком від 4 до 18 років змагалися у суботу, 22 січня, розповів віце-президент ліги ТМС Сергій Погосян. Нам рік, тобто в 2021 році ми провели 4 чемпіонати. В цьому році заплановано 6, це перше. У нас є так рейтинг Тобто, якщо дитина в цьому рейтингу займає перший місяць, то літом ми пропонуємо їм безкоштовний відпочинок та тренування. Крім того, у нас на цьому турнірі ми підписали понад 12 спортсменів, тобто це наші амбасадори, які будуть представляти і Україну, і Лігу ТМС за кордоном. Тобто, у Лютому, 14 лютого, у Римі відбудеться чемпіонат Європи бідіджеїв, і наші спортсмени там будуть приймати участь. Роси також мають можливість підписатися на договір з нашою лігою та представляти лігу і країну на міжнародних змаганнях. Другого дня турніру, 23 січня, на татамі у Запорізькому палаці спорту «Юність» боролися за першість учасники віком від 18 років. Спортсмен із Кривого рогу Юрій Фролов каже, 6 років опановує джиу-джитсу. У турнірі TMS Ukrainian Cup боровся у поєдинках в двох категоріях. У своїй, категорії, ой. У своїй віковій категорії, тобто це Мастерс-1 і молодіжній, найпопулярніші, там і там переміг. Так, до фіналу не дійшов, але другий, третій взяв. Оскільки я вже занадто дорослий, приділяв увагу занадто мало, але тричі на тиждень намагався тренуватися. Хотілося б, звісно, без перерв, щоб це був основний вид заробітку. Ніби можливо. Потрібно тренуватися, тренуватися. «Я повністю їм задоволений, тому що він одночасно боровся у двох категоріях. Мастерс – це люди, які старше 30 років, та по дорослим – до 30 років. Це дуже важко, та він ще одночасно боровся. Він не встигав відновитися, його вже визивали на другий килим. І він показав дуже гарну боротьбу, перемог в нього більше, ніж поразок, то я їм пишаюся». Перша на турнірі з джиу-джитсу з'явилася нова категорія – пара джиу-джитсу, де змагалися четверо пара з інвалідністю, розповів куратор напрямку ліги ТМС з пара джиу-джитсу Артем Кузьміч. Ліга ТМС відкрила категорію пара джиу-джитсу джи для всіх українців абсолютно безоплатно. Це вдалося. Ми взяли досвід просто світовий, який я привіз із Бразилії. Зробили категорії класів мобільності і знайшлася перша пара спортсменів – дві дорослих людини. Вони з ампутаціями рук боролися. Клас називається «Клас Д». Вони між собою боролися і також там один із пара параатлетів виявив бажання взяти участь у відкритій категорії. Параатлет із Києва В'ячеслав Лісніковський каже, у спортивних єдиноборствах бразильського джиу-джитсу 5 місяців. У цих змаганнях бере участь вперше. «Мені було 18 років, був нещасний випадок. Через цей нещасний випадок тобто, врятувати врах... руку вже було неможливо. Було прийнято рішення ампатувати. А я в свого знайомому бачив відео, де на телеканалах «Плюс ліга ТМЕ» знімали про Артема відеоролик, де він виграв чемпіонат, переглянув. Побачив його настрой і сам вирішив спробувати себе в бразильському джиу джитсі Поки це все був досвід, змагався і в категорії пара-джиу-джитсу, змагався і в своїй ваговій категорії 100+, плюс з атлетами. Спробував, мені сподобалось, взяв досвід, буду знати, на чим мені працювати. Головне зробити цей перший крок уперед. А далі все прийде. Тобто потрібно не боятися. Наші хлопці та дівчата показали дуже крутий рівень джи-джитсу, адже Запоріжжя є, я думаю, так, якщо можливо це буде етично сказати, не останнім місцем в Україні, де роблять жужицу, бразильське джитсу за словами віцепрезидента Ліги ТМС Сергія Погосяна, протягом двох днів змагань із бразильського джиу-джитсу спортсмени вибороли 681 золоту, срібну та бронзову медалі. Зокрема, учасники від 4 до 18 років отримали 492 нагороди, а віком від 18 років 189. ДАР'Я Пасічник ВЛАДИСЛАВ КИЮЧОК, НОВИНИ НА СУСПІЛЬНОМУ ЗАПОРІЖЖЯ.